לובש שטח פוסת מועדון ולא שומעת לא אכפת למה אומרים, לא משנה מה מנגנים רוקדת רק ליופי, אסור לנו לגעת שחום הרוח בעיניים, הולכת הכפך מחזיקה תעקבים עם הידיים עבודה ברחובות של תל אביב מחפשת ריגושים, זה כבר הפך לה את לא צריכה אותי לא Ali, stop yelling! Oh, that day she died alone. Oh, that day she died alone. Yeah, I took a bad turn. The rich are getting richer. We're not getting richer. How much money? How many people are starving? I'm begging for help. I wish I מה שלך עולים מוקדים אני עולה בלהבות המלחמות שלך אין סוף וזה מרגיש כמו התחלה אני מכיר אותך, כואב לך לקבל אהבה היו לי מספיק דעקות ועכשיו גם חושב רק עלייך חיכיתי מספיק וקיבלתי שאת כבר תסתדרי בלעדיי כי את לא צריכה אותי, לא צריכה As I need a refuge, to escape from the cold and the wind, I'll touch you to my side. I need you to stand and to guide